Kako ocijeniti studentske radove Predane na aktivnosti zadaća. Kao prvo kliknete na tu zadaču, odnosno na tu aktivnost. Potom na ovim informacijama o ocjenjivanju provjerite je li vam netko predao zadaču. Znači ja ovdje imam 662 sudionika koji bi mi mogli predati zadaču. Znači studenta, predano je 30 i potrebno je ocijeniti 30. Rok predaje je 8. travnja 2020. u 15 sati. I preostalo vrijeme za predavanje je 17 sati 31 minutu. Ako ja sad želim preuzeti tih 30 zadača na svoje računalo odjednom, tada ću s lijeve strane pod administracijom zadače na dnu kliknuti na preuzmi sve predane zadače. Ako što kliknem na to, sustav će mi ponuditi preuzimanje zip datoteke koja se zove prema mom e-kolegiju i prema Nazivu te zadaće. Ja ću kliknuti na Open, iako biste vi kliknuli na Save, odnosno pohrani, spremili to na svoje računalo, pa onda tamo otvarali. Kliknem na OK. I dobijem popis datoteka. Ono što je jako bitno, bez obzira kako se zvala datoteka originalno, znači ovdje je redom, jedna se zvala zadaca 1.docx, druga laslo.docx, pa onda treća opet zadaca 1.docx. I tako dalje, i tako dalje. Sustav će, kada su one predane preko aktivnosti zadat, dodati ime i prezime. Znači, ime i prezime mojih probnih studenta, su student probić 10, 19, 1, 20, i tako dalje. Tako da, i da su vam svi studenti predali datoteku koja se zove zadaca, točka doc ili docx, svaka od njih bi imala drugačiji ovaj dio u kojem piše ime i prezime studenta, i slučajni broj koji su stavi u žada u 100. Tako da ste sigurni da kada recimo otvorite ovu zip datoteku ili arhivu i na vašem računu to prebacite u jednu mapu koja se recimo zove zadaća 1 da se neće isto imene datoteke prepisati jedna preko druge. Ja sada neću otvarati dalje ove pojedinačne datoteke nego ću samo ovo zatvoriti, ali inače biste vi znači da ponovimo kliknuli s lijeve strane u bloku postavke pod administracija zadaće na preuzmi sve predane zadaće. Druga opcija koju imate je ova koja kaže prikaži o cijeni sve predane zadaće. To vam daje popis u obliku tablice u kojoj možete vidjeti osnovne podatke o tome tko je predao zadaću, kada je predao zadaću, što ta zadaća jest, znači datoteka koji je, je predao ili predala itd. Sad ću kliknuti na to. Ja sam podesio filter u kojem mi se ne prikazuje svih 662 studenta, nego samo oni koji su predali zadaču. Na dnu samog popisa nalazi se taj filtar koji kaže filtriranje pod opcije Predano, nije predano, potrebno ocijeniti i odobreno produljenje roka. Da sada ćemo ostaviti na ovom predano. Ono što vi možete isto sada napraviti, recimo da ste vi one datoteke unutar zip arhive spremili na svoje računalo, pročitali ih, ocijenili, sada biste mogli u takozvanom brzom načinu ocjenjivanja kliknuti i reći da student probić zaslužuje pet, student probić 4, student probić 19, 4 i tako dalje i tako dalje. I na dnu, nakon što bi unijeli za svih ovih 30 zadača, vi ste kliknuli na pohrani sve promjene u brzom ocjenjivanju. Iznad toga stoji opcija koja se zove obavijesti studenta. To znači da bi vaši studenti nakon što vi kliknete unutar pola sata dobili email u kojem stoji Vaša zadača na kolegiju Tomi Tomi je ocjenjena, kliknite ovdje kako biste vidjeli ocjenu. Kliknem na pohrani sve promjene u brzom ocjenjivanju. Kliknem ponovo na nastavi. I sada te ocjene stoje ovdje. Znači za ovo troje virtualnih studenta, student probić 1, 10 i 19, imamo ocjene 5, 4 i 4. Naravno, ja sam mogao i s desne strane tog dijela gdje piše ocjena u stupcu postavljanja datoteke Kliknuti na zadaču, otvoriti je i jednu po jednu pročitati, ako recimo nema potrebe za komentiranjem, zatvoriti je i samo dati direktnu ocjenu na ovaj način koji sam malo prije pokazao. Sustav vam jasno pokazuje ako je neka datoteka Word, PDF, dolje ćemo vjerojatno imati i poneki Excel. Tako da je to jako jednostavno. Ono što ćemo sada napraviti, ja ću se vratiti na, na samu zadaću i pokazat ću vam ovaj način koji se zove ocjena. A, za razliku od prikaže ocjene sve predane zadaće, ocjena vam učita jednu po jednu zadaću koja, koja je predana. Kliknem na to u ocjena. S lijeve strane će mi se otvoriti tekst koji mi je neko predao. Naravno, za potrebe ovog našeg primjera to je prazna datoteka, ali tu bi s lijeve strane stajao tekst. Gore mi piše student Probić 1 njegov ili njezin mail, piše kada je bio rok. S desne strane mi piše da je predano 7. travnja u 13.39, znači to je predano skoro dan prije. I ja tu mogu vidjeti da sam već ocijenio tu osobu, ali mogu dati i povratnu informaciju. Mogu napisati recimo, popravite e, način... Citiram. Kada kliknem na pohrani promjene, budući da je s lijeve strane tu isto označeno kvačica obavijesti studente, student će nakon što je dobio ne prethodni email koji kaže dobio je ili dobila je pet, uh, dobit će dodatni komentar. Poželjno bi bilo da istovremeno uh, napravite i komentar i date ocjenu ili da barem date te povratne informacije prije uh, ili barem u jednom prirom. Uh, ocjenjivanju kako ne bi studenti dobivali 2, 3, 5 mailova vezano uz istu zadaču. Ono što je isto zgodna opcija je pohrani i prikaži sljedeći. Sustav napiša su promjene pohranjene i učita mi sljedeću zadaču koju je predao student Probić 10. To je njegov njezin mail. Predao je 1343 itd. I to je to. Ovo je brzo ocjenjivanje zadaća.